දවිනේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරලා අපි අහන දින අවසාන ඵලයක් තියෙනවද නේද? ඉතින් ඒ ඵලයේ උදසා තමයි අපි මේ මාර්ගය තුල ඉන්නේ නේද? අප්‍රමාණ වැඩ කටයුතු ඒවා පැහැරියව රැකීක්ෂා ඒ ව්‍යාපාර ඒ දාලා උදලා පිටත දුර ගහන දේවල් මේ සවාරේ මේ ධර්මයේ තියෙනවා උගන්වන තියෙන අවසාන ඵලය ගන්නවා කියන කාරණේ නේද එතකොට මේ ධර්මයේ අවසාන ඵලය කියන්නේ අරිහත් භාවය කියන කාරණේ නේද සහත් භාවය ඉතින් ඒ රාහත් භාවයේ කියන කාරණය අ ලබා ගැනීමුටසහා තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ නේද නමුත් අරිහත් භාවය කියන කාරණය සතර ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන කාරණේ අපිට එක මොහොතින් ලැබෙන බුදුරසෝවාන් ඵලයේ සකෘදාගාම ඵලයේ අනාගාමී ඵලයේ මේ මාර්ග කවුල්ල තමයි අපි අනිදී පරිහෙළි භාවයේ කාරණේට වඩාගෙන යන්නේ නේද? ඉතින් එතනදී අපි හැමදාම බලන්න ඕන දරුව බුදුජානන් වහන්සේ මොකක්ද අපිට කියලා දෙන්නේ? නේද? යමෙක් අවබෝධ කරගන්න යනවනම් බුදුජානන් වහන්සේ කොතෙන්ද අපිට යන්නේ කියලා දෙන්නේ? මොකක්ද බුදුජානන් වහන්සේ කියපු දේ අපි පිළිගන්න ඕන නේද? සාක්ෂණාන්ති කියපු දේ අපි මේ නිේදී බුදුරජාණන් මේ මේ මේ වක්වාණේා මහත්යෝ. ඒ කියන්නේ මේ සාසනීය ආරවලා දැන් අවුරුදු 2600ක් වගේ ගත වෙලා තියෙනවා. මේ ගත වෙච්ච කාලে වක්වාණු වල මහත්යෝ මේ සාසනයේ තියෙන රාහත් සංඝවංශයලා අපි තුන් චතුරාර්ය සත්‍යවීවෝධ කරගත්තු උත්කමයන් අහලා දෙනවා. එක රචතුරාර්ය සත්‍යවීවෝධ කරගත්තු රාහත් සංඝවංශයල තියෙන උභතෝ භාගම විමුක්ත රාහත් සංවර්ධේ කියලා. ඒ ආකාරයකින් විමුක්ත භාවිතක්ද? ඒ ආකාරයකින් ඒ වි උපතෝ භව විමුක්ත රාසන්වංශයේ කියන මාතෘ එය චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීම. නමුත් එය ආර මේ රූපී අරූපී රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන සියල්ලේම සමවදීන්න යට හැකියාව තිබේ. ඒ රූපාවචර නිසා එයට ඉද්වි වගේ සියලුම් ප්‍රාතිහාරයන් පාන කුණුව. ඒකෝට ඒ රාහතන් වහන්සේට කියන උපතෝ භව විමුක්ත රාහතන් වහන්සේ අවබෝධ කර ආකාර දෙකක් තියෙනවා එකක් උපදෝභාගය උත්තරාසන්න වාදයේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ රහතන් වාදයේ තමයි ප්‍රඥා විමුක්ත රහතන් වාදයේ ප්‍රඥා විමුක්ත රහතන් වාදයේ මාක්්‍ය රූපාවචර අරූපාවචර ඥාන හැකියාව නැහැ නමුත් මේ අරූප රූපාවචර ඥාන වලට පළවෙනි දේම 3 වෙනි 4 වෙනි ඥානයන් පුළුවන් අරූපාවචර ඥාන වල සමවැදීමේ හැම ප්‍රඥාවෙන් තරහන් වාසිත මෙ නැහැ නේද? ඒකෝ ප්‍රඥානතරහන් වාසිත අරෝපාවසිර ධ්‍යාන වල සමෝදි ශක්තියක් නැහැ කියන්නේ යාට ඉදිරිපාතිය ආරයැතු ඒ ප්‍රතිහරය මෙයාට නැහැ. කියලා පාන පුළුවන් කම නැහැ. ඒ නිසා එයාට මේ ප්‍රඥාවින්තරහන් වාසිතය අවබෝධ කරගැනීමේ මාර්ගය පංචඋපාදානස්කන්ධයන් පිළිබඳව යා මේ රූපය අනිත්‍යයි, වේදනාව අනිත්‍යයි, සංඥා අනිත්‍යයි, චේතනාව අනිත්‍යයි, විඥාණය අනිත්‍යයි කියන කාරණා පහ අවබෝධ කරගනින් ඉහත දෙයක් නේ ඊය ආදයක් යා සමාධියේ ඵල නිලාගෙන සමාධියෙන් දක්වන්නා වූ ආචාරයෙන් දක්වනියා daction එමුකද එයා හැම වෙලාවෙම සමාධියේ කියන කාරණේට එකපාරට අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ කැමති. ඒකටත් එයා ලෙන්නේ නැහැ. එයා ප්‍රඥාවමයි වැඩින්නේ අනිත්‍ය සංඥාවතුල ජීවත් වෙන දක්ෂ කැමති කියන තමයි ප්‍රඥාවට ප්‍රාතන වාසය කියන්නේ. අපි කවදා හරි දවසක මේ අරියත් භාවයේ සවාගමියදී අපිට මුණ ගැහෙනවා මෙන්න මේ රහතන් වාංශලා දෙවර්ගෙ. සුගතෝ භාවි සුත්‍ර රහතන් නමුත් මහත්මයා අපි හේතුඵල ධර්මයන් ගලපල බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනකවත් දේශනා කළා නෑ හේතුඵල ධර්මයන් ගලපල මහත්මයා අපි දකින්න ඕනේ මේ මොහොතේ කවදාකවත් උභතෝභාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේලා ලෝකිනියොත පහල වෙන්නේ නැහැ ඒක හේතුඵල ධර්මය ඒක අපි හේතුඵල විග්‍රහ කරලා බලන්න ඕනේ ධර්මයක ඒක අනිත්‍යයි කියන සංයාවතුල ඉඳලා තේනවාර අනිත්‍යයි කියන අර්ථයතුල ඉඳලා ඒ අනිත්‍යයි කියන අර්ථයතුල ඉඳලා මහත්මයා අපිට කවදාකවත් උභතෝභාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේ කීම කෙනෙක් නෑවත් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ අවුරුన్నో එර්දියංගන රාජාතන් වහන්සේ කියන්නේ දකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් යාර කවදාකවත් මේ ශාසනීය තුලේද දකින්න වැහයට මම කියන්නේ හේතුඵල ධර්මයෙන් ගලපලා අනිත් කැකින් වැක්ම තුලින්ද එහෙම නැති වෙන්න හේතුවක් තමයි වැදගත් මේ වෙච්ච මේ ශාසනීය තුල පහළ වෙච්ච එකේ කොණ්ඩඤ්ඤ මහා රාජාතන් වහන්සේගේ පටන් මේ අවසාන දක්වා පසු කාලිනු සිටල් පෝවේ අරබගල වගේ කෑමවල පහළ වෙච්ච ඒ පටන් ඒගොල්ලෝ මහත්කියෝ රාජාතන් අරිහත් භාවයටපත් වෙනවා කියන එක ෂේරිං වෙන දෙයක් නෙමෙයි. එයා ඈත භගයක ඉඳන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් දැකලා, ඒර සම්බුද්ධ ශාසනයක උපසෝභාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් දැකලා, එ르දියෙන් වරිණා වූ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් දැකලා, එයා උපාදානයන් කැටි කරගන්නවා මනක් කවදා හරි දවසක රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනවා කියලා. ඒ නේද? වෙනවා කියලා එයා උපාදානية တකට කරන් කුසල් වඩමින් සංසාරේ තියෙනවා. ඒ උනේ පරිපූර්ණ වෙච්ච කාලෙක සම්මා සම්බුද්ධ සාතනයක් ඒ සම්මා සම්බුද්ධ සාතනේ මාත්‍රෑ ය ඔබතෝ භාග තමයි වෙන්නේ මොකද යා? වාදානි දරාගෙන යා. තේරෙනා? ඒකර මෙහෙම ඔබතෝ භාග රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඒකට උනා නම්පත් වෙන්නේ පෙරයා සකස් කොණ්ඩඤ්ඤ මහා රහතන් වහන්සේ ඉතින් ගියාම සාරිපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේලා තියалලම ඉන්න තැනකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේට අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුර පිරිනමනවා අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුර ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර කසුකුසුවක් ඒ කසුකුසුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මූණ බලලා හනතුරු දෙනවා ඒ කියන්නේ හරිනම් අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුර දෙන්නෝනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ශ්‍රාවකයා වෙන කොණ්ඩඤ්ඤ මහා රහතන්. එයායි අහො බලන බුදුරයන් වහන්සේ මේ මූණ බලලා එක එකනාර කණතුල් දෙනවා කියලා දෙවි කිව්වෝ. මේකල කතා වුණා. ඒක බුදුරයන් වහන්සේට ඥාණයෙන් ඇහුණා. උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ආන ඔබල මොකද කතා කළේ කියලා. කතා කළේ ඔබ වහන්සේ මේ ඒ වෙලාවේ බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා දරුවෝ කොණ්ඩාංජ මහරජාණන් අතීතේ පියමතුරාව බුදුජානන් වහන්සේගේ කාලේ ඒ පියමතුරාව බුදුජානන් වහන්සේගේ සාසනයේ ප්‍රථම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ දෙකල. වලවෙනි අරිහත් භාවයට පත්වෙච්ච රහතන් වහන්සේ දෙකලා එයා ආදිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්නවා මම යම් සම්මා සම්බුදු සාසණයක ප්‍රථම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ වෙනවා කියලා. ඒකට එයා ඒ උපාදානයේ අ르ණ තමයි කුසල් දහම් වල නාවු. ඒකට සාරිපුත් මහ රහතන් වහන්සේ පියමතුරු ආදුරජානන් වහන්සේගේ කාලේ පියමතුරු ආදුරජානන් වහන්සේත් වුණාට ඒගේ අද්වස් ශ්‍රාවකෙන් 되නවා වහන්සේලා 500ක් මහ රහතන් වහන්සේලා. සතියක් පුරාවට සුවඳ මලින් සුවඳ පෙණින් සුවඳ දුමින් ආහාර වලින් පෝෂ්‍යාපවත් වෙලා අර අග්‍ර ශ්‍රාවකින් වහන්සේලා දෙනමගේ ආශර්යයෙන් දෙකලා යාඥා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මමත් අනාගත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ බුදුරයන්වහන්සේනමගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකක වෙනවා කියනවා ඒ වෙලාවේ පියුමතරව බුදුරයන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනාව පිටින් දැකලා කියනවා ඔබ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ අනාගතයේදී වෙන අග්‍ර වහන්සේ වෙනවා කියනවා ඒ යා ඒ වෙලාවේ මටක් වෙනවා එතකොට ඒ නිසා තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අග්‍රශාගු බවට එනෑ ඒ වෙලේ කොතනකවත් මුණ බලලා තනතුරු දීනක් නෑ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රාර්ථනෙ. ඒ වගේම ආතෝ උපතෝ භාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේ කියන්නේ ආ පෙර සම්මා සම්බුද්ද ශාසනයක එ르දියෙන් යන ආ වූ රහතන් දැකලා නොඑස් ප්‍රාදීය ආරෙන් රහතන් වහන්සේලා දැකලා ඒ ආදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නේ මම කවදා සම්මා සම්බුද්ද ශාසනයක එ르දීමත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් උපතෝ භාග විමුක්ත වෙනවා කියන නවෝත් මාත්‍රය එහෙමනම් උපතෝපාද විමුක්ත කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඇයිද? යන්නේ හැකියාව විහෙලින් යන්නේ හැකියාව තියනවා කියන කාරණය. ඒක තමයි ප්‍රඥා විමුක්ත රහතන් වහන්සේ කියන්නේ හැකියාව නැහැ. ඒර මාතෝ අපි පිළිගන්න ඕනේ ප්‍රඥා විමුක්ත රහතන් වහන්සේට වඩා උපතෝපාද විමුක්ත රහතන් වහන්සේ කුසල් ශක්තිය වැඩි. අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 2600ක් මේ ශාසනයේ ආරතයන් ගොම ගිලෙමින් යන කාලේ මේ කාලේ වෙනකොට මාත්‍යෝ ඒ මේ සම්මා සම්බුද්ද ශාසනයේ 15 වෙනි උපත වූ පුත්‍රයන් වාසයලා 15 විල කියලා. ඒක නේද? උපත වූ බාගින් පුත්‍රයන් වාසයලා 15 විල අයවර. ඒක නේද? එතකොට මොනම හේතුවක් නිසාවත් නැවත මම නම් මොකද බුදු දහම් වංශයේ දේශනා කරනවා මහත්මයෝ අදට වඩා කවදාකවත් හිට හොඳ වෙන්නේ නැහැ. දිනෙන් දිනම ත්‍රිහිලා පිරිලා මිනිස්යාගේ ප්‍රමාංශ කියන දුස්සීල භාවෙන් තුරු දෙන්න තමයි ගන්නේ සමාධි ගමන් ගන්න. දැන් මේ සාස් අර්ථය නතර ගහන්නේ නැහැ පැත්තකටයි ගමන් එවැනි පැත්තක එවැනි අවස්ථාවක මහත්මයෝ කවදාක්වත් උපජෝබාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැත්තේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ කුසල් ශක්තිය එක්ක ඒක අපි තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අප මනුෂ්‍යයාගේ කුසල් ශක්තිය දැන් හීනයි. ඒ කුසල් ශක්තිය හීන නිසාම මහත්යෝ කවදාක්වත් අපිට එ르දියෙන් එන පාතන් වාසයේ කෙනෙක් දකින්න ශක්තියක් ඒක අපි තේරුම් ගන්නවා. තේරුණාද? ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ කුසල් ශක්තිය matur කරලා ගන්න. තේරුණාද? ඒ අපේ කුසල් ශක්තිය හීනභාවය නිසායි අපිට එ르දියෙන් එන රහතන් වාසයලා දකින්න හැකියාව. තේරුණාද? යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් මේ ලෝකයේ මේ මොහොතේ කොහේ හරි erdimat රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙලා ඉන්නෝ නම් තේරෙනවද මම දන්න තරමින් මාත්‍ය උන්වහන්සේ කවදාකවත් උන්වහන්සේගේ erdimat භාවයේ ලෝකයට හංගවගෙන ඉන්නේ නැහැ තේරෙනවද උන්වහන්සේ erdimat භාවයේ ලෝකයට හංගවගෙන ඉන්නේ නැහැ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මූල ලෝකෙට පෙන්වන්න නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ නම් ලෝකෙට පෙන්වන්න නෙමෙයි උන්වහන්සේ කවුද කියලා ලෝකෙට පෙන්වන්න නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා සතු මහා කරුණා ගුණයක් ඒ උන්වහන්සේට පමණයි තියෙන්නේ වෙන කාටවත් ඒ කරුණා ගුණය නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් උදිරි කර ඉන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙවනිය වූ කරුණා ගුණයක් රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට ඒ කරුණා ගුණය මම මිදුණා අනේ මේ සත්වයින් දුකේකින් තැන ඉඳලා. තේරුණාද? ඒ කරුණා ගුණය මම මිදුණා කියන තැනදී ආ කල්පනා කරනවා මම මොනසානම් භයංකාර තැනකින්ද මිදුනේ කියලා. එතකොට මම මේ භයාන්කාකාර තන විදුණණ අනේ මේ තත්වෙින් මොන තරම් භයාන්කාකාර කණකටද යන්නේ කියන තැන ඉඳන් තමයි ආතුර කරුණාර සරසෙන්නේ. තේනාද? එතකොට ඒනම් රාහතන් වංශයේ කෙනිත්ව වූ කරුණාティーන කරුණාවතුළු කවදාක්වත් මාත්‍යෝ එයාගේ එරුදිමත් භාවය ලෝකෙට වහන් කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. තේනාද? නමුත් යා මූණ පෙන්වන්නේ නෙමේ කවුද කියලා හඳුනා ගන්නෙ නෙමේ නමගම කියන්නේ නෙමේ. කොහේ හරි කැළේකින් අහතර පැන මේ රටවටේ ගිහිල්ලා තවත් කොහේ හරි කැළේකින් බැහැලා නොපෙණි කියනවා කවෝ තඳුර ගත්තද? සාධන වාසෙ එළියුනාද? නැහැ. නමුත් ඒ erdien යනව උ රහතන් වාන්තේ දැක්කොත් මේ වෙලාවේ මහත්ත්වයේ මේ මුළු ලෝකෙම ධර්ම කෝලහලයක් වෙයි. නේද? මේ මුළු ලෝකෙම ධර්මයෙන් පිපිටේ. ධර්මයේ අර්ථයන් මහා වේගෙන් ඉහළ යාද. මිනිස්සු මහා ධර්මයට ලැබිවේවි නේද? ඒ කියන්නේ සේවනි පිටක් අද ලෝකෙ නැහැ. ආයිම දෙවියන් වික් ලෝකෙ වෙන්නේ නැහැ. ඒ විනිද්‍යා කරන්න පුළුවන් නම් රහතන් වහන්සේ ඒක නොකර ඉන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඉතියා රහතන් වහන්සේ කියන්නේ කියලා වැඩක් නැහැ සුදු කරුණාවක්. නැහැ. තේන්නාද? නම පෙන්නන්න මූණ පෙන්නන්න නෙමෙයි ඈ. එයාට නම මේ ලෝකේ සත්‍යය රැස්කර ගන්නා වූ කුසල්. ආ සුසල් මාර්ගයට යොමු වෙන කාර්මයේ කවදාකවත් රහතන් වහන්සේ කියන කපු නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒසයි මාත්‍වයේ හේතුඵල උපතෝ භවග විමුක්ත රාතන වාසය කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඉන්න විදිහක් නම් නැහැ. තේරුණාද? ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා මින් ඉදිරියට ඒ කියන්නේ අපිට දාර්ශනිකව දකින්න අපිටක් තියෙන්නේ. මෙන්න නැති නිසායි මේක ල පහලලා යවන්නේ. තේරුණාද? දැන් මහත්දල සමාරටගේ ජීවිතය දකින්න ඇති. ඊයේ ජීවිතේ මිනිස් එක්කලා හිටියා නම් සමාරට දකින්නත් ඇති. අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ නැවට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් මොකද අපේ කුසල් ශක්තිය දැන් ඊන වෙලා ආය තේරුණා අපි දැන් මේවා මතක කරලා ගන්න ඕනේ අපි මේ මේ දැන් මේ කියන්නේ මොකකටවත් නෙමෙයි දැන් අතීතයේ කුසල් මතක කරලා ගන්න. මොකද අපි ඉන්නේ බොහොම භයානක තැනක කියන කාරණේ කියන්නේ. තේරුණාද? අපිට ඒකව මේක දැනගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් නැත්නම් අපි බලාගුණ යුත්තේ කවුද ආරි එළදෙයෙන් යන රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බලන්න දකින්න කියලා. අපිට පුතේ වෙන්නේ අර තාසාය කන්දලාගේ ලෝකෙ ගිහිල්ලා මඹුලාවෙන්නේ. ආගමික ප්‍රබෝධයක් ලෝකයේ ඇති වෙනවා. ඉරණි දෙයක් ආන්න ලෝකේ වෙන්න යනවා තුමේ ලෝකේ ගමන් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අර දුස්සීල භාවේ අගාධයට යන පර්මාර්ශ අවුදු 10ක් ගනින මුරුද සංඥාව සකසන තැනට. සායම තරෙන් පැනක ඉන්නේ ඒ Caucor ගණෂශාෙරි අඵට කැඩකණ වටකා කivan෶ අනෙසැց, අබ දණ ද動 Play ූුස leaving note අඩි ගළටා අද khoaj හරද ළ පෙෙර වනෙ continuously හශ 110 හ plausible Sty sockğlant tôi dos кварти et eh М.ispiel Küu snote Анautaso ේ denSee danillas හ නේ ඒ නැත් එන මේ ලෝකේ මේ වෙලාවේ ඉන්නවනම් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ව බොහෝමම අවිහත්භාවයටපත් වෙනවා නම් එන අපිට අන්න තියෙන ප්‍රඥාව යුක්තර රහතන් වහන්සේ කියන තැන නේද මොකද මේක කියන්නේ අපි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන මොහොතේම අපි හිතෙන් මවාගන්නේ අර එල්දියෙන් එන හතෙන් එන ඇමෙ තියෙන රහතන් වහන්සේ කියන්නේ එහෙම හිතලා අපි හදන අනේ මේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා අපි දුර්මකෝ වෙන එහෙට හොඳට පිටින්න ඕනේ පුතේ රුධියෙන් යන රහතන් වහන්සේලා ගන්න ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ හේතුඵල ධර්මයන් නනු. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ මේකක්. මේ හේතුඵල ධර්මයන් ගලපලා අපි කියන්නේ දැන් අපි කියපු දේ තේරෙනවා නේ ලබෙන්නේ නැහැ. මොකද රාහත්‍ර ප්‍රඥා විමුක්ත වූ කොටෝ භාගමික රහතන් වහන්සේ කියන දේම අද ලංකාවේ ඉන්න 100ටම ගitan 75 ක රහතන් වහන්සේ කියලා දන්නේ උගතෝ භාගමික රහතන් වහන්සේ. ඒගොල්ල රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කිව්වා මේක ශරණින් ඩකින් ඉර්ධියෙන් යන්න ඕනේ කියන තරම. තේන්නා? ඒකෝර එහෙම නැහැ කියලාද අපි මේගොල්ලෝ පිකපාට smoothly these human beings which are capable of very rewarding. Like that means that what다가 did I write down in the word of答ffentlich in Brahatanvua It does it do not, Go at that question, either with into friends or learnt is by restoring Deus a human being, Ah how to Lac19 then The question about how aniendo is by intelligence එනවා. මෙතනදී ආද බුදුරයන් වහන්සේ දකින්නේ නැහැ. එනවා රහතන් වහන්සේලා ඒගොල්ලන්ට එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව සකස් කරගෙන, ධර්මයේ කෙරෙහි සංග්‍යා කෙරෙහි සද්ධායව සකස් කරගෙන, එයා ජීවිතයේ මරණයට දානවා. දැන් චක්කුපාල මහරහතන් වහන්සේ බුදුරයන් වහන්සේගෙන් කමඨාණක් වෙන දෙයක් කලේ නෑ. පංචපාදමස්පන්දය අනිත්‍යයි කියන කමඨාණ ගත්තා. අරන් අනි ශාමින් වහන්සේලාත් එක වස්සමාදම් වෙන්න ගිහලා තුන් මාසයක් පුරාවට මොකද ජීවිතේ මරණයට දාල තමයි යා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ. එතන ජීවිතේ මරණයට දාන ජීවිතේ මරණයට දානෝ කියන්නේ යා ජීවිතේට කැමැත්තක් නැහැ. ජීවිතේ එපා කියලා යා මේක අනිත්‍යයි කියලා දැන මරණයට දානවා. නමුත් මරණයට දා additive යා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නකොට ජීවිතේ මරණයට දානවා කියන්නේ පංචේපාද සංස්කාරය අතහැරෙනවා කියන කාරණේ. එතන නේද? ජීවිත රුඩ වෙන්නේයි එයාගේ කුසල ශක්තිය තියෙනවා කුසල ශක්තිය තියෙන නිසා ජීවිතේ මරණයට දැන්වත් එයා ජීවිතේක එන ඇස් දෙක ඡන්ද කරගනින් එනේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීම ඇස් දෙක ඡන්ද වීම එකම එක පාරේ ආග සිද්ධ වෙනවා ඒ ඇස් දෙක අඬ කරගෙන ඒ කියන්නේ ප්‍රඥානුකූල රහතන් වහන්සේ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ජීවිතේ මරණයට දාලා Tamange வீර්යෙ තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම රහතන් වහන්සේලා දකින්න අතීතයේ සිටි මනුස්සයෝ. ඒනම් බැලලා උපාදානය කරගන්නා මමත් මේ වගේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනවා කියලා. ඒ එයාට උගතෝවා විමුක්ත රහතන් වහන්සේ උපාදානය නැහැ. එයා අරයේ ආත්මය රේ දකින්න. මොකද ওই චක්කුපාල මහ රහතන් වහන්සේට ඇස් දෙක පේන්නේ නැතු වර එක යගේ ඥාතියෙක් ඇවිල්ලා ඥාතිය දරගඩන කැලේ මැදිින් එක්කන් එනකොට දරගඩන අර මනුස්සයා දිවිලා කාමයේ හැසිරෙනවා. රකුපාල මහ රත්නන්ගේ මේක පේනවා දකින්නවා මේ මේ වැඩියට කළා කියලා මොනවද සද්දෙන් ඇහෙනවා යා. එයා කියන ඔබ වගේ දුස්සීලෙක් එක මැරෙනවා කියලා අර යවනවා කැලේ මැදිින් ඇස් දෙක පේන්නේ නැහැ. නහො සත්‍යය එක දකින්නවා. සත්‍යය මනුස්ස වෙස්සයක් බුදු වෙනවා තේ ඇරලන බොමු කෙටි පාඩක විනාඩි ගානකින් ඇරලන ඇරලා අතුරු ගානෙන් එතකොට යන චක්කුපාලම් ප්‍රහාතන්වන්තයා කියන්නේ මේනම් දෙවියෙක්ම තමයි මිනිහෙක් වෙන්නද නැත්නම් කවුද යදුම් ගානක් දුරතියෙද්දි මේ විනාඩි අර ආස්තරයෙන් දැකලා මහත්යෝ ඕ ආහලා කිරි කරගන්න මන් ප්‍රඥාමයුක්ත ආතන්වන්තය කෙනෙක් වෙනවා අන්න එයාට සම්මා සම්බුද්ධ ධාතනය මුනගෙහුණාම එයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රඥාමයුක්ත ආතන්වන්තය කෙනෙක් බවට එයාගේ උපාදානේ සකස් වෙන්නේ. තේනවාද? ඒක කොළ ධර්මයි. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ අපි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න යන ගමනේදී අපිට කවදාහත් උපතෝ භාගමියුක්තර ආතන් කෙනෙක් කියන කාරණය වෙන්නේ දැහැ අපිට ඒව දකින්නත් බැහැයි අපේ කුසල් ශක්තිය දැන් කීනා. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුණාද?